لا حول لنا ولا قوه الا بك يا رحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اننا نسخص من حولنا وقوتنا ونلجا الى حولك وقوتك فان لا حول لنا ولا قوه الا بك يا رحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارزق اللهم نسالك ذلنا بين يدي اللهم ارزقنا شفاعه رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم لا لنا في مقامنا ذنب غفرت، الا غفرته ولا همنا الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ممتا الا عفيته ولا ميتا الا رحمتته ولا ميتا الا رحمتته ولا ميتا الا رحمتته ايها الاحباب الكرام ايها المؤمنون نحن الان في مصاب جلل في مصيبه الموت اذا اصابتكم مصيبه الموت يقول الله سبحانه وتعالى سماها مصيبة. الموت صبها الله سبحانه وتعالى مصيبة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا نتبه آمين آه. يقول الله حق في... يقول سبحانه وتعالى في سورة الملك تبارك الذي خلق الموت تبارك <تصفيق> الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم وأيكم ومو... أحسن <تصفيق> عذابكم. الموت كامل هو ابتلاء. باش اختبرنا الله سبحانه وتعالى احباب الكرام الموت كامل هو نهايه ديال اي واحد اللي كان طاغي فوق الارض اللي كان مزيان اللي كان هذاك كتمتهل العمل ديالو مع الموت الموت هو بدايه الرحيل بدايه انك كتنتقل لالاخره ماشي تسالينا فقط هو بدايه لانطلاق حياه اخرى احنا نسلمين ما تنساش ما تنساش الحياه ديالنا الحياه ديالنا هي الاخره ولا دار الاخره خير وأبقى الاخره هي الاساس الموت هو قنطره الى دار الاخره يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم القبر اول منزل منازل الاخره اول منزل منازل الاخره هو هو القبر هو قبر فلا دعي عزوجا نسال الله تعالى الاخره الثبات ونحسبه شهيدا عند الله تعالى يقول <تصفيق> في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشهداء اربعه <تصفيق> المبطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد والمهدوم شهيد ومن قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد فنعتبره شهيدا عند الله تعالى ان الاب قدم شهيد الآخرة يتلاقاه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء بالآجر، تا شي حاجة عند الله تعالى، كل شيء بقدر، كل شيء عند الله تعالى بقدر، فالأساس الموس هو تذكيراً اللي نحن كاملين، علاش؟ باش نعرفوا بأن حنا ليس خالدين في هذه الأرض هذه، حاجة أخرى كتسنانا، فلا مثلا كان اللي كيحب هذا السيد هذا خصو يحدث التغيير فيه، علاش؟ لأنه.. شاب كان خلاق مزيان مرضي مع والديه كذا، الله تعالى هو اللي ختم له هيدا، ماشي شي واحد اللي ختم له هيدا، الله اللي ختم له، الله ختم له هاد الخاتمة هاذي، علاش؟ باش نذكرو الموت واحد، جميعا كل واحد ماشي الله قدر عليه الموت، ولكن الأساس الرسالة اللي خصنا توصلنا كاحنا كشباب اللي ما كيصليش خصو يصلي، اللي ما مرضيش مع والديه خصو يكون مرضي مع والديه، هذا الدرس هذا هو الدرس ديال الموت. هي تذكيرة تذكرنا حنا أننا خصنا نغيروا العلاقة ديالنا بالله تعالى والعلاقة ديالنا بالوالدين ديالنا لأن علاش؟ رضاء الوالدين في رضاء الله واللي ما راضينش عليه الوالدين راه ما يدخلش الجنه والله ما يشوفها اللي ما راضيش عليه الوالدين والله لا شافها باش واضح لما اللي ما عليه الوالدين والله لا شاف الجنة لأن رضاء الوالدين في رضاء الله سبحانه وتعالى وكذلك الله عز وجل نكونوا نغيروا العلاقة دينا بوالدين ديالنا والعلاقة ديالنا بالله تعالى باش نكونوا من الفائزين وكل واحد كيفاش يختم الله تعالى فنسأل الله تعالى, <تصفيق> تعالى <تصفيق> الأخ دينا التبات <تصفيق> يعني <تصفيق> الآن يسأل كل شيء ما كان شي نابي رسول كما كان ينزل هنا في الضق جميع اللي, اللي يكتب عليه الله تعالى أنه يسهل يسال انا فنسال الله له الثبات، لا ثبت الله تعالى هذاك اللي خصنا هو أن الله تعالى يثبته، الواجب ديالنا احنا هنا نع... شنو هو الواجب ديالنا جينا لهنا؟ الواجب ديالنا هو أننا ندعوا معاه باش الله تعالى يثبته، اللي كيحبوه يدعي كي معاه هذا هو الأساس، البكاء إن العين لا تدمع. وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما قال ربنا عز وجل ان لله و الله راجعون هذه قوله المؤمن هو التفويض لله سبحانه وتعالى لان الله تعالى الذي كتب عليه الموت مكتوب عليه حتى واحد فالرضا فالرضا نرضى بقدر الله سبحانه وتعالى لا نسخط ولا نشمت ولا نكفر اللي كان يسال اللي مصيبه الموت يخرج علاش يا مصيبه باش يشوفك الله تعالى واش ترابع امتحان انا ليبلوكم ايكم احسن الحمد <تصفيق> لله لسان بالقلب شني القلب كيقول شني اللسان كيقول ها آه تقول والحمد الحمد لله ولكن القلب واش كيقول الحمد لله واش مطمئن واش راضي بقضاء الله تعالى ولا راضي بقضاء الله تعالى فان كنت راضي بقضاء الله تعالى من من كتبوا من احب لقاء الله احب الله لقاءك. اه ومن كريها لقاء الله كريها لكم، اللقاء فين كيبدا؟ حنا كيسحبنا حتى كنجينا حتى كنموت حتى اللقاء كيبدا منين كنتوضا ونصور اللقاء ديالي منين كنكون مرضي مع والدي، اللقاء ديالي منين كنكون كنتعامل وبعشره، هذا هو اللقاء مع الله تعالى، انا كنفهم لقاء الله حتى كنموت، لا لقاء الله كتحضر له من البدايه، منين كتكون باقي في الدنيا، اما الا لهنا حتى لا العمل حتى كل شيء. فمي تكون في الدنيا مي تكون هذا كترى الله تعالى هي انا حنمشي لل صدق مع والدي كي داير مع العلاقه ديالي مع مع والدي لا ماشي مع والدي مزيان نعدل العلاقه ديالي مع الوالد هذا هو لقاء الله تعالى لقاء الله تعالى ماشي بالهضره لقاء الله تعالى وقول وقل اعملوا فيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الدين ديالنا كان مبني على العمل ماشي الاقوال بوحديتها الايمان قول وصدقه العمل القلب قلب. ايمان القلب ولكن العمل لا بد من العمل العمل هو الاساس هو البرهان ديال ديالك مع الله سبحانه وتعالى فنسال الله تعالى الثبات ونخلي الدعاء الشرطة ديالنا في ديالنا يدعي معاه شي دعوه مبروكه ان شاء الله تعالى. ربنا منا انك اللهم يربي ممن اللهم يا يسر اللهم كما اللهم يربي تعزلنا اللهم بعد يا الوالد والوالدة والإخوان والعائلة اللهم اللهم مصيبة مصيبة اكبر مصيبه هي مصيبه والله اللهم يا رب لعيله دياله الوالد والوالده واخوان ديالو وجميع الاسره الله يتقبل اللهم يا عليهم اللهم يا اللهم يا كثر عليهم اللهم يا عليهم اللهم يا اللهم يا كثر عليهم اللهم يا عليهم اللهم يا اللهم يا كثر عليهم عليهم اللهم يا اللهم يا عليهم اللهم يا اللهم يا عليهم اللهم يا اللهم يا عليهم اللهم يا اللهم عليهم ولكن يجب ان من من أمي أمي. الله امين الله امين امين ان امين امين أمين yeah. um.